Píratar eru aðhaldsafl gegnsbyllingu allstæðar. Það höfum við sínt á alþingi og í borginni. Heiðarleiki er píratamál. Það auka gagsæi og hleypa fólki að ákverðinum eikur traust. Þannig nýtum við peningana betur. Við píratar ætlum að halda áfram að yfka, traust og ábyrg vinnubröggð. Þannig og aðeins þannig auku við traust samfélagsins á stjórnmálum. Ég heiti Dóra Björn og er oddviti píratar í Reykjavík.